है मैं آگے آگے تھا میں چلتا پیچھے تھی دعاں میرے سارے اپنوں کی مجھ پہ تھی نگاہ جو کیا تھا وعدہ میں نے یاد آ رہا تھا راستے پہ میں اپنوں کے ساتھ میں نے بس جاہی لٹائی ہے میں نے جس کی ساری خوشیاں تھا میں آخو ہے میں نے آخ بے رائی ہے میں نے کاک جو خون میں ملائی ہے میں نے رستے میں تھا میں لگوں تھا سانس آخری سے پہلے مسکرا دیا تھا میں نے اپنا سارا وعدہ जब निभा था जब निभा दिया था याद रब की